Co to tady provádíš? Jsem se lekl. No, cel ráno od kolegy geografa poslouchám něco o mořských proudech. A o tom, jak teplota ovlivňuje proudění vody v oceánech. Tak si tady vířím vodu. Mhm, mm paráda. Takže ty si tady vlastně víříš proudy. No, dalo by se to tak říct. Ty máš pro mě zase nějakou tu fyziku, že jo? No, víříš proudy na indukční desce, to k tomu přímo navádím. To je naprosto geniální. Co jako? Pojď, ukážu ti, co jsou to výřivé proudy. Počkej, počkej, než někam otáhneš. Co jsou to ty výřivé proudy? To mě jako hodíš někam do divoké řeky? Ale vůbec ne. Výřivé proudy jsou krásnou ukázkou toho, jak je elektřina a magnetismus propojená a skoro jedno a to též. Takže proud, jakože elektrický. Ale proč víří? Protože, když se těleso z elektricky vodivého materiálu pohybuje v magnetickém poli, indukuje se v něm proud, který působí proti směru pohybu. Uh, cože co? Určitě si pamatuješ na elektromagnetickou indukci, kde jsme pohybovali magnetem v cívce. Jo. Jak se cívka snažila bránit pohybu generováním elektrické síly proti směru pohybu magnetu? Na to si vzpomínám. Tak super, tady je to podobné, ale vzniká to buď v silném vodiči, který se pohybuje v magnetickém poli, po případě v časově proměněném magnetickém poli, třeba v elektromotoru, kde rotuje rotor. Dost, praskne mi hlava. Ale něco mě napadlo, máš magnet? Jo, jasně, tady v kapse, mám ho vždy. Tak pojď se mnou, půjdeme do kuchníky. Mám tady pořádnou roli a a Alba nepřitahuje magnet, že jo? Tak jsem si jednou takhle zase hrál a zkoumal jsem možnosti Hyperloopu. A přišel... Přišel si na to, že se magnet v hliníkové trubce chová divně, co? No, zpomaluje se. Když ho tam hodím, tak ho stihnu dolechtit. To je totiž krásná ukázka výřivých proudů. A taky rovnou toho, jak fungují indukční brzdy, které využívají právě výřivé proudy. Jednoduše, kotoučkola je ověnčen elektromagnety a když do nich pustíš elektrický proud, začnou vytvářet výřivé proudy a kotoučkola brzdí, aniž by se cokoliv třelo. Hmm, ty výřivé proudy jsou opravdu zajímavé, hmm, ale potřeboval bych si to nějak znázornit. Jak už jsme řekli, tyto proudy vznikají, když se těleso z elektricky vodivého materiálu pohybuje v magnetickém poli. Dochází k elektromagnetické indukci a v tělese se vytváří tedy indukuje proud, který působí proti změně, která jej vyvolala. Důsledkem je pak brzná síla působící na pohybující se těleso. Může to být i obráceně, kdy se naopak pohybuje magnet a my jej přes výřivé proudy zastavíme. Krásným příkladem může být i magnet kývající se na provázku. Když pod volně se kývající magnet umístíme třeba velkou desku z vodivého nemagnetického materiálu, magnet se o něj velmi rychle zabrzdí. Opět zapůsobily výřivé proudy. Kam si mi to se zatáhlo? Jsme u exponátu výřivé proudy. Vidíš, tady máme velký sloup, který je plný magnetu. A taky hliníkový kotouč. Teď ho pustíme mezi magnety. Na, udělej to. Ukaž. No jo, opravdu se výrazně zpomalil. No a teď už vím, že za to mohou výřivé proudy. No řekni, není fyzika úžasná? Ale je, když ti to někdo takhle pěkně vysvětlí. Mimochodem, proč jsi měl takovou radost, když jsem používal indukční desku a výřel jsem tam proudy? No protože indukční deska ohřívá také přes výřivé proudy. To je zase... DOST! Hele, to si necháme na najindy.